Știu <mới> <contid> <Reồng> oh, <fire>, <ingen> că sunt foarte și foarte gras. Areți foarte nasul în ultimul timp. Dar vreau să vă zic că nu doar atât, nu doar asta e. Problema, problema e că m-am enervat ieri și mă doare capul de vreo două zile. Am la pasile și tu nu de 2 zile am o durere micuță de cap așa într-un colț al capului. Și nu știu ce să fac. Oameni buni, intrați imediat pe YouTube pentru că am postat un vlog cu Mama să vedeți cum mă șantajează emoțional ca să nu plec de acasă. Să vedeți ce mesaje am dat unei bătrănici când era mici. Am scris SUGI și mai departe vedeți voi.